يا شيخ الصراح يجوز بالثوب الخفيف اذا كان هناك ليس عليه ازار طويل ولا ترابط لا يجوز لا يجوز لا يجوز من السكر ان السكر ما بين السره والركبه ايوه أن اما سحيل فخيم كافر مقام قميص كافر ايوه نلعب الناس اللي يفعل سراويل رقيقه كبيره فيها خالص هذا لا يجوز لا يجوز يعني عمدوا اهل العلم وجمهور هذا لا يجوز بل ما يجوز من شطرة كافيه إيه؟ بين السره والركبه واذا كان القميص كافرا لذلك كفى عن السراويل نعم إيه. شيخ نعم لو طلعت في بدون ما تطلع الصوره ما يمكن هذا قلنا له ولكن ما يمكن ابد ما يمكن قلنا له وسعيد بن فرويد بن يقول لا من الصوره والله يهدينا واياهم نعم في تحريمه طبعا. <تصفيق> يا شيخ ، أنت من أي في مسجد الكيريين قلت أن اقتناؤه لا يجوز في المنازل ، المنازل ليست منها منها